Sziasztok! Öt és fél éve gyakorolok az ANAMI programmal, és arról szeretnék nektek beszélni, hogy hogy lehet ilyen sokáig kitartani velük. Én azt tapasztaltam, hogy az életem minden területén pozitív változás jött létre. Akár a család, akár a munkahely, akár az anyagi helyzetem nagyon-nagyon sokat változott. Akár párkapcsolat szintjén mindenhol pozitív változás állt be az életembe. Én is megtapasztaltam nagyon sokszor azt, hogy az ellenállás, az, az följön, és nem akarok gyakorolni, de ilyenkor mindig föltettem magamnak azt a kérdést, hogy milyen volt az életem első 27 éve, és milyen az, amióta gyakorolok, és igazából olyankor mindig arra jutottam, hogy érdemes újra nekifogni a gyakorlásnak, és ezért ez nekem mindig egy kellemes mákas lapda gyakorlatban fejeződött be, és Tényleg azt tudom javasolni mindenkinek, hogy próbáljátok ki, mert, mert nagyon sokat segít. A csoportos órák, a terápiás órák, az otthoni gyakorlatok nekem kifejezetten erősek, és abszolút az a tapasztalatom, hogy akár a nemé, akár az oktatók mind, mind olyan szeretetet tudnak átadni, ami mindannyiunk életéből hiányzik. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy szeretettel javaslom nektek, hogy próbáljátok ki, aki pedig gyakorol, azt tartson ki. Sziasztok!